У Васильівці ми не виїдемо. Завод по производству сільськохозяйственої техніки. ЗСУ тут не було. Ну, зараз іде евакуація, обладнання. Прийти. Ось прилетів вторий, і він ворота видалив туда. ну це третій, грубо говоря. Ось дивись тут один на виліт. Ось я дивись вход. Ось виход І опять вход. Це розбрасувателі мінеральних худобрині, РМД-3000. Ну, виробники дзвонять давати техніку. Ось ми зараз збираємо культиватор. Бо люди, люди просять, дайте. І там є половина оплачених, є неоплачених. Ну, люди просять, збирайте, ми відправляємо все, що можемо відправити, відправляємо людям. Ну, яка може бути продуктивність? Як ми зараз робимо, а через час почнеться обстріл, і треба буде виїжджати відсюди. Що тепер робиться у нас? Спокійно собі робили, і горя не знали. Під лежачий камінь то вода не тече, працювати то треба. Сім'ї кормити треба. Люди ждуть, чекають же ж техніку в полях. Вони ж працювати потрібні. а ж, хто ж буде працювати, якщо ми її не зробимо. Так що, як то так? Я основний ж... покажу багато. Так, да, там воно лежить їх. збирали, Це те, що прилетіло, воно у нас постоїть який от бомби. Ще й номерний. Це був один чи декілька знають. Це по всій території ми ходили, прибирались під ноги, бо машини. Ми живемо свої житті, блін. Аби вони нас не трогали, ми б ніколи не трогали.